היי בנות, קוראים לי רוני נבוא, אני בת 21 והשתחררתי לפני חמישה חודשים מהצבא. שירתתי בחיל האוויר כאלקטרונאית של מערכת הגנה אבירית פאטריות. הגעתי לתפקיד הזה בזכות פרויקט מאוד מיוחד שנקרא פרויקט צמורות. אליו נחשבתי לראשונה כשהייתי תלמידת תיכון בכיתה י' א'. כתלמידת תיכון הייתי חסרת רקע לחלוטין במקצועות האלקטרוניקה והחשמל, בכלל במקצועות ריאליים. בזכות הפרויקט הזה בעצם נחשפתי לתחום ידע שלא היה לי מושג שהוא קיים בכלל ושאני אוהבת אותו ומתעניינת בו, והגעתי לשרת בתפקיד מאוד משמעותי בחיל האוויר. הרגשתי במהלך שרות שלי שאני ממש מגנה בידיים שלי על ביטחון המדינה ועל שמי המדינה. רכשתי ידע מקצועי לצד שירות כיפי ומשמעותי. לאחר השירות שלי קיבלתי תעודת מקצוע שאני אלקטרונאית וצלחתי להתקבל Uh, במקביל אני גם לומדת את הנדסת אלקטרוניקה באוניברסיטה, שזה משהו שאם הייתם אומרות לי שאני אלמד ועשה, בתור תלמידת תיכון הייתי צוחקת עליכם. בקיצור, מדובר באמת בפרויקט מאוד משמעותי. אני ממליצה בחום uh, ללכת uh, ולשמוע ולעשות אותו. Uh, שיהיה לכם המון המון בהצלחה, נשיקות.